Пане Костянтине, можете розказати трохи про оперативну ситуацію на Запорізькому напрямку? Бо ми бачили тільки інформацію про масованих рак... по ударах ракетних, зокрема, і С-300 від расистів по Запорізькій області. Якщо у вас є трохи більше інформації, ми би послухали. Так, да, дійсно, обстріляли вони низку громад Запорізького району одна з ракет пошкодила пам'ятник воїнам Другої світової війни росіяни ж там нібито кричать що в Україні нацисти валяють пам'ятники дідам, так от сьогодні російська ракета по пам'ятнику таким дідам влучила, насправді це просто вандалізм вони ці всі ракетні обстріли це все безсила реакція росіян на вдалі дії українського підпілля та українських захисників на території Бордянського мелітопольського районів, де а також низьких громад Полоївського району, де за крайні декілька днів було знищено близько 10 складів озброєння, багато військової техніки, багато трьохсотих росіян з'явилося, і багато росіян поїхали додому вантажем 200. Тобто, а... А також сьогодні вже на території Мілітопольського району наші побратими також завдали чергових результативних ударів по російським окупантам та їхній військовій інфраструктурі. Слухайте, Костянтини, а це так ну, не, не щастить росіянам на окупованій території і дедалі більше не щастить росіянам на, на, на тимчасово окупованій території Запорізької області. От ми в востаннє таке бачили і на Харківському напрямку, так їм не щастило, не щастило, склади взривалися, на Херсонському напрямку теж так нещастило, щастило, не щастило, щось взривалося, там курили всі ці речі, а потім був контрнаступ. А може це такий ретроградний Меркурій і він має своє підґрунтя якесь? Ну, дивіться, чому вдало... Ну, вдало діють наші, да, і влучно б'ють. Багато ж допомагають місцеві жителі, тому що вони вже, як-то кажуть, поповній хлібнули руского міра. І росіяни вже довели людей на окупованих територіях, як-то кажуть, до ручки, до крайнощі, своїми репресіями, своїми жахами, своїми різноманітними видами і напрямками геноциду. Відповідно, просто це все... Накопичилась, накопичилась, і ми в ефірі п'ятого каналу з вашими колегами неодноразово говорили, що незабаром в Запорізькій області почнеться фестиваль Бововни. От він уже, як то кажуть, пішов. І трошки забігаючи наперед, скажу, що незабаром ще в низку громад завітає Бововне. Росіянам буде непереливки, тому що я ж кажу, українці ну просто не миряться з цим. Ну що ну, роблять росіяни? Вони вони розбивають сім'ї, приходять так на о там дружина або чоловіка депортують розривають зв'язки грабують населення грабують місцевий бізнес е, катують українських священників е, викрадають мішок на голову е, катують а потім видворяють за межі області ну відповідно ж просто вже у людей сил нема терпіти тому я ж кажу так воно все е, пішло плюс до того ж постійні там розборки між окупантами а ще хотів сказати такий цікавий факт легіонство Має можливість періодично отримувати з різних джерел так звані бойові зведення російських окупантів, якщо можна це назвати такими. Так от вони звітували своєму начальству, що на території Запорізької області знищили ледь не два дивізіони хаймарсів, а потім з тих хаймарсів їм і прилетіло і за 200-300 за і знищило військову інфраструктуру. От просто от така якби насправді ситуація. Ну, ви ж, Константин, не знаєте, що можна дивитись вічно на три речі: як горить вогонь, тече вода, і росіяни звітують про знищені Хаймарси? Нам просто ну мені здається, що взагалі в світі немає стільки хаймерсів, як росіяни в себе в уяві вже знищили. А ви кажете, що ви отримуєте зведення? Можете отримати зведення від певних категорій росіян. А що за росіяни на запорізькому напрямку? Хто це чмобіки, вагнерівці? Я не знаю, якісь там кадрові реально російські військові. Я скажу тільки те, з чим перетиналися хлопці наші з Легіону Свободи. Це Вінігрєд. Багато кадирівців, багато найманців з Республік Північного Кавказу. Чмобіки є, так звані батальйони територіальної оборони. Це Саратов, Ленінград, Краснодар. А також з Криму дуже багато нагнали мобілізованих, якби тому що ці з Криму мобілізовані, вони поповнили так звані оці місцеві батальйони Тавріда і батальйон імені Судоплатова, це бандитські структури, створені окупаційною владою на території Запорізької області. Туди планували, за різними даними, взагалі росіяни планували мобілізувати до 10 тисяч жителів Запорізької області, потім кинули планку до 3 тисяч саме в ці два батальйони, а навіть і цю планку не витримали, тому довелося їм з Криму підганяти сюди поповнення. Також багато денерівців, і з тої інформації, що маємо ми, вони найлютіші, на такі свірепіші вони просто приходять і ну якщо можна так сказати то мстять жителям Запорізької області за 8 років, коли бомбили Донбас і розповідають що нібито вони там страждали через Україну і тепер вони прийшли для того, щоб жителі Запорізької області відчули ті самі страждання, ну просто зривають свою злобу на місцевих жителях, але знову ж таки вони зривають і на цивільних тому що проти українських військових у них кішка танка, і відповідно, я ж кажу, отак от, от. Ну, насправді, якщо кадрово казати, то це повніший війні гріт. Запорізький ну взагалі не дуже багато говорять про запорізький напрямок але він же ж вкрай важливий і для нас і для ворога для ворога бо це там коридор на Крим для нас це енергодар це запорізька атомна електростанція лівобережжя наше вони так само будуть в нього вгризатися умовно як вона там в бахмут на Донеччині вгризлися чи ну можна очікувати якогось там жестів доброї волі я вас трошки доповню. для нас важлива, важливий кожний клаптик Запорізької землі, тому що все це є Україна, все це нам треба звільнити і повернутися туди, щоб наші побратими повернулися. Вирізатися вони дійсно будуть, тому що і тут є низка факторів. Вперше, для них через окуповані території Запорізької області йде сухопутний коридор між Кримом, Запорізькою областю і так званою ДНР – це той ж транспортний шлях, яким вони постачають озброєння, бойову техніку, особовий склад, займається в тому числі грабежом окупованих територій, вивозячи звідси все, що рухається, не рухається і так далі. Крім того, вони використовують атомну станцію як живий щит, сподіваючись ну, перед контрнаступом української території. Ну і суто політично для них це важливо, тому що Путін же ж там вихвалявся нова, приобретеними територіями, і вони, треба сказати, що доволі таки грамотно і системно працюють стосовно анексії цих територій, тому що вони заганяють сюди різноманітних інструкторів, фахівців в сфері освіти сюди заганяють, багато дітвору. запорізьку активно вивозять на різноманітні чи то змагання, чи то табори різного типу спрямованості. Також вони почали створювати свої партійні структури на території Запорізької області. Вже маємо інформацію, що створені представництва оцеї ЛДПР Жириновського, Єдіної Росії, Справедливої Росії. До речі, от цікавий факт, а і комуністичної партії Російської Федерації, цікавий факт, на окупованій території осередок ЛДПР очолила Катерина на Уманець це відома фейк Бабьонка із Запорізької області яка все життя була членом компартії України Ми ж знаємо що в Росії там нібито ЛДПР і комуністи між собою воюють ворогують але це не завадило так би мовити їхнім представникам зробити таку карколомну кар'єру із одного політичного табору в інше але це їм не допоможе тому що всіх їх чекає українська в'язаниця я здивована, що це не опз жінки якісь і ОПЗ-ж-мужчини, ну, вони перші зазвичай ставали колаборантами. ОПЗ жінки, вони ісполняють інакше, зокрема в селищі Чернігівка, Бердянського району, місцеву адміністрацію колаборантського чолу Ілона Щепенка, колишній секретар селищної ради від ОПЗЖ. Що вона учудила? Вона нещодавно на якесь свято вийшла в десантном намтельники, в камуфляжі в червоних лакових туфельках. Їй треба було ще сумочку від Гучі, було б просто, знаєте, ну і такий клоунський нос, там і пудра, і намаза чічки, ну просто з там всі поржали, ну просто знаєте, ну несмак такий ну короче Хто ви от, пане казав... Константине не дивилися великий шедевр Донбаскова народа, фільм Апачлєночка а вона дивилася і вона вдягається як героїні цього фільму Ну мені пощастило, да, моя нервова система це не дивилася, якби я ж кажу, але ну насправді це просто ну, відвертий несмак, росіяни, ну що ви собі розуміли, в окупаційному уряді Запорізької області міністром соцполітики і праці призначили тьотю, яка раніше працювала білітером на лідовій арені, директором ЗАГСа в Бердянську призначили тітку, яка раніше там працювала прибиральниця, а до того працювала кандидатка контрольорам в Міськгазі в Михайлівці гауляйтерам призначили колишнього Тамаду знаєте який там то Діда Мороза грав у них просто якась хвора тема то в Донецьку вони Діда Мороза колишнього призначали губернатором то в Запоріжжі призначають Тамаду і Діда Мороза колишнього гауляйтерами Ну насправді та педофілів понабирали Ну в общем всякий мусор понабирали і пора це влаштовували у себе хоча знову ж таки як Ну, без жартів казати, то до них приєдналося багато кадрових чиновників часів Януковича, які займали посади у притул до заступника голови облдержадміністрації. Це люди, які знають систему роботи і систему організації. Ну, управління територіями, ну, якби, це люди, які пройшли дуже таку серйозну школу, і вони їм допомагають налагоджувати адміністративну систему на території Запорізької області. Ну, ніколи не було ілюзії стосовно колишніх працівників партії регіонів, а оця тяга до дідів морозів, ну, може, це тяглість така російської політичної традиції від Губарєва і далі, ну, є у них до цього схильність. Я ще побачила, що в Мелітополі окупанти почали почали роздавати листівки про те що робити окупантам у разі контрнаступу Збройних сил України і такі самі листівки роздавали і в Херсоні це вони морально готуються чи ну я не знаю так вводять в оман у нас та вони можуть роздавати все що завгодно я думаю що в у біні души вони чудово розуміють що рано чи пізно їм доведеться полишати ці території і драпати їм найкращий варіант найкраща листівка це написати в чат боти СБУ і просто здатися або вийти до найближчого українського блокпоста здати зброю здати всі явки ставки паролі шифри здати своїх так званих побратимів і заробити собі кайтя відправитись в українську в'язницю і там спокутувати свою право вину перед українським народом це буде найкраща листівка і найкращий варіант поки вони не наробили не накоїли воєнних злочинів це ж треба мати смартфон і вміти писати Констант... Константин Костянтини а оця історія з мостом про який повідомляв мер Іван Федоров мер Мелітополя міст який якось підірвався між Мелітополем і солом Константинівка він велика втрата для логістичних потужностей росіян Ну, це, скажімо так, ускладнило для них, тому що і до того часу низку мостів і залізничних, і автомобільних підірвали українські партизани на території Запорізької області. Ну, в принципі, все це вкладається в логічний такий ланцюжок стискання зашморху довкола окупантів на території Запорізької області. А в них там ще залишаються якісь резервні? Ну, ми всі, ну, ви нас теж зрозумієте, ми ж цивільні люди, і ми шукаємо кругом ознаки. От ми порівнюємо, як було там з Харківщиною, як було з Херсонщиною. Ми дуже-дуже хочемо вже чути гарні новини із запорізького напрямку. Ми розуміємо, що ну, ну, це важка справа, і нам кожен сантиметр української землі звільняти дорогою ціною доводиться. Але так хочеться приємних якихось новин. Дивіться, стосовно приємних новин, я ж на початку нашої розмови сказав, що незабаром фестиваль Бовов не завітає до нових громад Запорізької області, все треба почекати, як то знаєте. Ну не хочеться в цій ситуації казати відому фразу Запастісь попкорном. Да, але стосовно, е, е, давайте все, е, стосовно тих чи інших бойових дій, ну, росіяни ж теж не боври, вони теж вивчають, так як Україна проводила. Контрнаступальних операції і на території Запорізької області неодноразово ми з вашими колегами в п'ятому каналі ефірі казали тут стоять не бовдури вони все ретельно відслідковують і дивляться навіть не сумнівайтеся вони зараз сидять і дивляться наш ефір і вичікують що десь щось проскочить, що вони зможуть вчепити. Я і Легіон Свободи, ми повністю довіряємо вищому військово-політичному командуванню і віримо в те, що вони приготували для росіян дуже величезний сюрприз, саме на Запорізькому напрямку. Ми будемо виконувати ті бойові накази і завдання, які нам дають по звільненню за чисті території, по поверненню туди мирного життя, тому що і на військові підрозділи на добровольчі формування, також покладається великий шмат роботи з відновлення нормального мирного життя на звільнених територій. Добре, чекаємо, Костянтини, чекаємо. На останок запитаю, чи всім забезпечені бійці Легіону Свободи? І якщо на щось збираєте, то на що і куди донатити? Дивіться, зараз... Питання техніка, зимовий одяг, зимове спорядження, тому що погодка да, в Запорізькій області, дощі зі снігом, то морози. Ви можете, будь-хто, бажаючи зайти на Фейсбуці, просто вбити Легіон Свободи. Там є повністю всі потреби по підрозділам, по напрямкам. Є можливості, як задонатити, як допомогти, хто не може фінансово, як так кажуть підтримайте лайкам репостам і якби ми всі розуміємо, що кожен може сам по собі як то кажуть допомогти але найголовніше да в Фейсбуці є всі потреби Легіон свободи просто вбивайте і там ці як то кажуть всі можливості для зв'язку комунікації є до речі багато хлопців аналізують слідкують і от до мене вже зверталися троє хлопців які хочуть приєднатися до Легіону свободи продовжити захищати Україну у складі наших підрозділів. Для них також є вся інформація контактна. Будь ласка, запрошуємо патріотичних, націоналістичних хлопців з бойовим досвідом, не тільки хлопців і дівчат, щоб разом вигнати ворога за межі Запорізької області, Херсонської, Криму, а там далі вже карта ляже.